Це дорога в напрямку села Жуків, що в Бережанській громаді. На узбіччі дороги 26 жителів громади висаджують дерева. Організатор ТООКи Володимир Урдейчук розповідає, посадити їх на цій ділянці запланували ще в лютому. «Цьогоріч була складна зима і саме на цих ділянках ми мали значні перемети і блокування руху зі значною частиною громади. Понад 10 сіл були заблоковані через снігові перемети, і техніка не встигала прочистити дорогу». Ці кадри зняті в лютому цього року. Тоді на дорозі були снігові замети, що заважали проїзду автомобілів. Володимир Урдайчук розповів, як сьогодні садять дерева. «Тихнової посадки проста. Викопуємо ручну яму, ставимо саджанець, утрамбовуємо, засипаємо і по можливості потім організуємо полив саджанців для кращого прийняття». Волонтерка Бережанської громадської організації «Рідне місто» Алла Соколовська розповідає, у Бережанській громаді висадила б більше 2,5 тисяч дерев. «Ми приїхали сьогодні, бо ми щорічно садимо дерева. І це важливо не бути лише споживачем природи, але віддавати їй те, що вона нам дарує». Житель Бережан Микола Проців розповідає, приїхав у Жуків до друзів. У Фейсбуці дізнався про толоку і вирішив долучитися. Каже, дерева садить не вперше. Бережанок там біля телевізійної вишки. Я пам'ятаю, ми що учні на шостого класу садили той ліс, який зараз дуже великий. Я зараз всім розказую, коли там збираємо гриби, От я собі посадив ліс де збирає. Восьмирічний Тимофій Бабич прийшов на тулоку разом з татом. Дерева садить вперше. Я вважаю, що дерев треба садити, щоб природа була чистою». Лісничий нараївського лісництва Назарій Яремчук каже, учасники тулоки вибрали сприятливий період для висадки дерев. «Ми пояснили, як правильно підготувати кореневу систему, частково десь йде обрубка, якщо задовгий стержневий корінь, а також схему посадки, ну, в даному місці ми пояснили, що через метр. Назарій Яремчук каже, червоний дуб та чорний горік – швидкорослі види, тому через рік ці дерева виростуть до одного метра. За його словами, через два-три роки ці дерева захищатимуть дорогу від параметів. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.